Bă băiesc, ca să nu știți voi că sunt rău și insensibil la băiatul ăla cu sărăchia aia de Audi și pe care l-am făcut muci în mașină, <laughs> O să vă povestesc chiar eu totul cum a fost atunci, a greșit și ce s-am duplat după Păi nu știu cu nu de 300.000 de euro pe care mi l-a luat tati, să-i dau blană să vă cât duce Când cu dar în pula mea am dat două hârtii de de euro și două palme la zăracul ăla de politic Care după ce i-am spus cine e tata m-a lăsat să plec mai departe pentru că eram destabilizat emoțional din cauza poliției lui și mă simțeam slab, am luat ceva bun ca să-i iau Am scos niște bănuți de la bancomat când nu mai aveam că am dat la gabor și mă întreb să la frumos cu mașina pe acolo cum pe parcă să nu mă mai aprească cu dacii și să găsesc pe băieții aia care vende dalea bune. Când ce eu de eu, moșoababa, se plimbau cu 5 la oră prin parc, Hai mai repede mortii voștri că am treabă și am călcat lor, dar doar așa puțin ca să dea la o parte. Nu se mai poate, frate, e greu cu și astea, merg încet, fac scandal, am treabă, n-am timp de prosti. Și m-am gândit, stau și două, trei cu acasă, am mai multă viteză, că pastile de dinainte m-a cam dilatat, așa. putu duc morții de băschetari, zici că sunt super și cu picioare, iau și de la ăștia din gara pentru prietena mea care m așteaptă pentru. Si Și că, cât caută copiii ăștia lângă ATM la ora asta. Merci cu o acasă și vezi vă laftele luat gratis de la școală sărăchiil Ia sa vedem ce am mai pus sa tutu Gino Vagino pe cardast băiatu. pentru băiatul. Asa sa curga manutul sa avem si pentru cum, sa moara sarachii Si pe asta pentru palet. Ce slabă e coca asta de la boschetar Noroc ca m-am niște speed rămas de la petrecerile de nesbețea <laughs> Se moara familia mea a blocat sarachii intersecția Mă, ce-mi ce doare capul, Cred că l-am șters un pic pe săracul ăla cu Audi, să și mă poate tati atingi acasă. Morții mamilor de sclav care oprește la roșu și încurcă băieții cu astoane și Ferrari. <sus> Mie puțin ieșit am mrăuț așa, cred că am efecte secundare de la spitala mea și mâțele pe cură banau. Da, o, cum o mai pot eu pe iubi așa. Ia uite, două polițiste bune de pul au venit să tragă de mine să mă dezbrace că sunt frumos. lași de sărechi am treabă la club. Ie, uite unde mă duc ăștia cea bă, cu mine, deși parcă mi-e puțin somnic așa și-aș dormi. Sunați-l voi pe tata Gino și aduceți-mi și ceva să mă relaxe <laughs> wing wing fraierilor. Așa, și ce-am făcut după aia nu mai știu, că mi se ficati din mine și mi-a pus băieții ia la loc. M-a adus tati la Italia, căci că doar acolo știu să pună ficati, de fapt erau băieții lui acolo și au făcut ei grijă să nu mă ia ăștia pe avion, să mă aducă în țară. Căci că a făcut aia, gât pe nea aia nevastă sau la care l-am împrăștea pe intersecție. <laughs> Săracul de el. <laughs> Acum, după ce mi-a fost suficat la loc, m-a dus băieții luate cu locuri din astea ascunse prin Sicilia, pe unde are el prietenii lui. Dar și pe acolo a fost să familia mea când m-am dus pe canale și de ca să nu mă vadă carabinieri. Am ajuns la un bancomat din ăsta mai ascuns, unde mi-a fost tata Gigi, o no, să-i dea Dumnezeu să niște bănuți, o să mă descurc. Se toate pula mea, rațe, țe-s toate pe-aici pe, -aici, pe canale, la Veneția. Uite mi-a mai lăsat tata niște bănuți pe mi-a fost așa frică că nu o să mă descurc, dar am făcut că în România am găsit uh, cum să-mi polez problemele. Eu așa sunt obișnuită mic, m-am învățat tătii cu Gino să mă uit la ce regulpă aceștia și să fac to -o mai invers, că mă el. Păi ce am stat eu vreodată să aștept la coadă din aia sau să dau explicații la polițai? Ia-mi deștele deștele unul cu ciocanul, e -e -e -e, că avea bani să dea la prietenii mei, deși eu mă piseam cu ei de bani, era vreo 500 de lei i am dat de distracție și de plăcere Și s-a dus prostul la poliție să facă Medico-legal din ăla Și l-au bătut ea și mai tare când au aflat Că tata e Gino, Baba Gino de la LPF Că la toți le place fotbalul Și pe cine crezi? Dacă vine vreo sărăcie cu degetele Sparte la tine sau tata de la ligă. Uite și ieșirea, sper să nu mă fi urmărit ăștia A făcut-o de mă carabinieri carabinierea de aici Că mi-a lăsat tate și pistol Așa deci sărăchirul asta a fost i am îmbursit pe la mașină, am plecat la Italia, am tras la carabinier în cap cu pistolul, sunt liber acum și îți sugesc pula. Ne mai vedem peste vreo 4 ani când se prescrie fapta și de data asta să vă dați în pula mea când trec cu Astonul, că mașină scumpă de 8 de cai, e păcat de ea, sclavilor.